عصافير يا رجاله. ما حدش عايز عصفورين. واحد ذكر والثاني ذكر. ايوه. بكم العصفورة يا حاج؟ عايز عصفور؟ عاوز آه عايز اثنين. العيال واحد اصفر واحد اغضب. بكم؟ الاثنين ب 120. لا انت بان عليك بيا حرام يا حاج. ليه يا عمي؟ لا يا حاج. ده بالقفص بتاعهم؟ لا. ب 20 يا حاج. ده انت تزيهم في بقهم على طول اهو. ده ميه ولا دواء ده؟ لا دي ميه يا عمي. ما مرض الله لا يا عمي إيه ده دواء لا ده مية ابلغ لا دواء جمرك؟ لا لهم جمرك إيه لا تضحك علي يا حاج تبي ده نوع اسمه بندوق ده نوع جديد ده في الدولة اه والله وده شندوق ده اسمه نوع بندوق وده شندوق دبي لا. دبي دبي دبي دبي دبي دبي دبي دبي ايه بطل التواص اوه بطل بطل كنت كده ما نمشي جمرك ولا حاجة يا ابني خلصين, خلصين جمارك خلصين جمارك وكل حاجة